جيتك مجيتك ما جيتك ما جيتك كن ما هو ما هو ما جيتك جيتك رجيلاتك لا شيء أعز من صوت جدتي <البار> وحجايات جدتي وكلام جدتي وشهيوات جدتي غير حضورها بجندي كي بسعادة ما عندها مثيل <تصفيق> <هاتي. تصفيق> <تصفيق> اليوم جيت للصويرة وجيت باش نزور جداتي جداتي مباركة بما ان حنايا كاينين في المدينة القديمة غادي نوريكم كاع البلايص اللي كيعجبوني باش تزورهم تانتوما الى جيتو الصويرة عندها مكانة خاصة قلبي، بحكم الذكريات اللي عندي فيها صراحة هي واحد المدينة عندها طابع خاص قد جعلك تستمتع بالصغيرة والكبيرة وتاخد وقتك وتعيش على إيقاع السوكن دياله هذه باتيسخي دريس من أقدم باتيسخي اللي كانوا في الصويرة والديا دي كانوا كمشون لهم من كانوا صغار وكانت معروفة أكثر بلي قطو ديالها اللي كانوا بشكل ديال البطاطا ديال الخوخة ديال الليمونة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة لا الله. لاباس؟ عافاك عطيني واحد ربعه ديال نيغريتا. ربعه ديال نيغريتا اوكي واخا. حنا وقت ما نجيو الصويره نتوحشو الحلوى ديالكم. مرحبا بكم ومرحبا كل لقاء مع جدتي كيتكرر بنفس الشغف والفرحه. كل فرصه باش نسمعها ونتكلم معاها كتفيدني وكتسعدني في نفس الوقت. بالخصوص ملي كتعاود لي على الظروف اللي عاشت فيها كامراء مغربيه. في مرحله ما عرفتهاش انا. كل زمان كيجي زوين لماليه العروسه كانت ما تتخرجش. كتخرج من بعد مي كتزوج ولا لا؟ ما تتخرجش كتقعد عام اللي تمشي لدار باها. عام ما تشوفش عائلتها؟ المراه تيخاف عليها بحال شي جوهره خبيها انا تزوجت 58 هذيك الساعه ولاو شويه تي ولات عندهم الحريه ولات عندهم شويه, شوية. ديال الحريه. أيها. هي الحريه اللي تعطات للخلق اللي ما عارفش حقه من غير حقه ما زويناش الحريه أصلا زعما بزاف تاع الناس نعم. اللي ما كيفهموهاش هي أصلا واجبات ترجع ذكريات زمان جاني نذكر اللباس التقليدي ديال صويره اللي هو الحيك واش كنتو كتلبسوه بوحدكم؟ إيه الله يشوفو وين ليه شحال هادي كنت كندور في الصويره كانوا كيبانو ليا بزاف تاع العيالات لابسين الحل، دابا ولاو قلال بحال الكيشه في اليابان، كيرجعوك لواحد الماضي في وقت قصير وقت ما كنتلقا معاهم كنبغي نصورهم، جدا كتبغي ديما نتوجد في الشلويات اللي كيعجبوني فيديها، صراحه مكنبغيهاش تعذب ولكن رافقها باش منضيع تاشيا لفتا معاها، هادشي فكرني في التقدير وتجدا همه <تصفيق> هاد ميكتنا في العين الكبير كتعطيولنا شويه ديال اللحم وكنصوبو الطاجين ديالنا صغيور مع اكرام ومع كاع البنات هاد الطاجين بيناليل جيدهشتا بالصحه والراحه هاد الخبز درتيه في الدار حتى هو اييه شي تصويره لصيفتها لبابا ولا عجبك تانتوما إلا خديتو شي تصويره مع جدتكم متنساوش تبارطاجيوها بالهاشتاج جدتي حياتي كنصات تانا نشوفها أو